مسرت صرت في مطعم بنتعشى فاصوليا من حق المساجين بنتعشى لقيت داخل الفاصوليا شوصري ايش يعني شوصري؟ يعني صور. عكس كلمه راس روس انا ما دريت انه شوصري لان الشوصري لونها احمر نفس الحبه الفاصوليا كيف دريت انه شوصري؟ قبل ما اكل قد شو شفت الثنتين الشعر الذي في راسه الذي في راسه شو صاري؟ الثنتين دريت انه اين وزاره الصحه؟ ما تنزل تشوف ايش بيحصل في المطاعم في البوافي ايش القذاره ايش الوساخه هذه؟ المطاعم الذي في اليمن اقسم بالله انك تدخل المطعم ما تدرش ما هو؟ هذا مطعم ولا ولا بنشري ولا مخرايا ايش هذا؟ ايش المطاعم الذي في اليمن هذه؟ الذي تشم زقنة الطباخ من الحاره الثانيه فيهم وساخه فيهم فيهم يعني نذاله يبيعوا ذمتهم ويموتوا الناس ويسموهم عشان زاد اقسم بالله لو لو تدروا ايش بيحصل في المطابخ حق المطاعم والبوافي لا يجي لكم جلطه لا لا جلطه من المنظر الذي عتشوفه احنا ما احنا احنا ندخل المطعم ولا البوفيه ننتظر فوق الماسة منتظرين ننتظر الغداء والسبح والعشاء ما احنا داريين ايش بيفعلوا داخل لو واحد منكم يدخل راسه من هذه الفتحة الذي عند الطباخ الذي الطباخ يخرج يده للمباشر لو تدخلوا راسكم من هون لا تشوفوا ايش في داخل حتشوفوا يعني ان ان الطباخ بيطبخ لكم الطباخ بيطبخ وهو بيخرق تحت الطباخ كرشي كرشي بيطبخ وي... ومساعد الطباخ بيشخ داخل دبه، الطباخ الثاني بيشخ داخل دبه والطباخ الثالث بي زغنه بالعجين يشل العجي ويطبخ بدل الحلاوه ينتف ويفعل حبه خمير مخرايه بيطبخوا لنا في حمام، حمامات حمامات شواصير وفيران ولزق يوم نتغتة ونلقى داخل العسل شوصري ويوم نن ونلقى داخل الخمير فاري ويوم نلقى داخل الرز ثعبان، أي شو هذا؟ أي شو هذا المطاعم؟ أي شو هذا الطباخين؟ الذي الطباخ أمان إنه يطبخ، يطبخ لك و... والذبان فوقه الذبان بيلوين بي فوق فوق الطباخ، مش هذا ما هوش طباخ هذا مش ذبان ذبان فوقه و... وثعبان بيمشي فوق الطباخ بيمشي فوق الثعبان. وجنب الطباخ ديناصور ديناصور جالس جنب الطباخ. اقسم بالله أنه بيطبخوا لنا في حمام. رسالتي الى الشعب اليمني لا تكلش في المطاعم. لا تكلش المطاعم مخرايه مخرايه. مشين مطاعم مشين بوافي كلوا في البيت خاص وجب لا تكلش في المطاعم. والله ان سيروا سيروا شوفوا المطاعم الذي في الخارج كيف كيف المطاعم الذي في امريكا في شوفوا كيف المطاعم كيف النظافه لو يلقوا داخل المطعم فراشه اعدام يعدموا صاحب المطعم والمباشرين والطب اعدام واحنا في اليمن امان انك تدخل تلقى فيل فيل فيل في المطبخ حكى المطعم تلقى داخل حديقه حيوان فياله وقلده وخنازير و... شوفوا المطاعم الذي في الخارج كيف النظافه تدخل المطعم تشبع تشبع من النظافه من ال... تدخل المطعم والمباشر يستقبلك المطاعم حق الخارج تدخل المطعم والمباشر يستقبلك وهو لابس بدله رسميه والعطرة الماركه والكرافتة وال... ومعه اثنين مرافقين المباشرين حق الخارج مع اثنين وانت قصدك انه الرئيس وهو مباشر نظافه اناقه واحنا المباشرين حقنا او الذي في المطاعم امانه انه يقرب لها جنبك ويشمه جنابه يعني ما بش ما بش اناقه ما بش انا ما نسخرش من صورهم ولا من اشكالهم لا لا, لا. كلنا مبهذلين ولكن المباشرين و ضروري يكونوا نظيفين لانهم بيفعلوا الاكل للناس يمكن الناس يتسموا